Trump pune din nou paie pe foc, pe Twitter. Președintele SUA, un nou anun în despre Siria, ar putea avea loc foarte curând sau deloc foarte curând. Presubliniere din teleamerican Donald Trump are curs joi din nou, pentru a doua zi consecutiv, la mediul său de comunicare favorit, Twitter. Unde a scris că un posibil atac militar împotriva Siriei ar putea avea loc foarte curând sau deloc foarte curând. Nu am spus niciodată când ar putea avea loc un atac asupra Siriei. Ar putea avea loc foarte curând sau deloc foarte curând. În orice caz, Statele Unite, în timpul administrației mele, a făcut o treabă formidabilă în a se regiunea de ISIS. De ce nu auzim îci mult cu mine, America, a scris Trump pe Twitter, conform Major Press. Miercuri, Trump, reîspunsese Rusiei pe Twitter. După mesajul unei oficialicii ruse ce orice rachetă ar fi lansat ce trei Siria va fi doborât, presubliniere din teleamerican transnicând Moscovei se seprectească pentru rachetele frumoase, noi subliniere e-smart care vor veni. Rusia a promis și va doborâ una câte una toate rachetele trase c-tre Siria. Precte subliniere tete Rusia, pentru ce ele vor veni, frumoase, noi subliniere inteligente, smart. Nu ar fi trebuit să fii prieten cu un animal care ucide cu gaze, gas animal, care subliniere -i ucide propriul popor subliniere îi face pelecere, a scris Miercuri Trump pe Twitter. Peste 40 de persoane au fost ucise suntem într-un presupus atac, chimic la Douma, ultimul bastion al insurgenților în capitala sirian Damasc. Donald Trump a condamnat luni atacul atroce comis asupra unor civili nevinovaci, liniere i-a spus și va lua o decizie cu privire la pasul linierei, de urmat în următoarele 24 la 48 de ore. Ne versai într-i în anătta, place. Conult mult be not s-o sus o event, statez, under administration administrațiună has-o ne job-o frit din dă regiună oficis. V-r-i o America. Donald J. Trump pe Donald Trump aprilie 12 2018